Eugen Teodorovici a confirmat, fostul ministru Ionucmi Sublinierea, noul presubliniere din ANAF. Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, a confirmat miercuri, 28 martie, ce predecesorul său, Ionucmi Sublinierea, va prelua funcția de presubliniere din ANAF. Anuncul a fost făcut după o discuție cu Liviu Dragnea. Teodorovici a refuzat să confirme sublinierea ICA, a demis 24 de subliniere din ANAF. În mod normal, nu comentează decât ce apare în monitorul oficial dar pot să vei confirm ce este o propunere înaintată către doamna prim-ministru de numire a domnului Ionu cu misublinierea în funcția de presubliniere din Teana, a afirmat ministrul de Finance.